Velkommen til denne oppgaven om samarbeidstavle. Vi har i utgangspunktet tre mål med denne oppgaven. Det første er at du skal få prøve ut en samarbeidstavleverktøy i fingrene, altså prøve ut funksjonaliteten i programvaren. Det andre, det er at vi vil at du skal reflektere over spørsmålet. Hvordan vi jeg som, læ som lærer til rettelegge for digitalt samarbeid med samarbeidstavle? Og sist men ikke minst så ønsker vi at du skal prøve ut et slik samarbeid på kroppen. I dette studiet så er det jo langt fra sikkert at man er lokalisert sammen. Så her må man ta i bruk et videomøteverktøy i tillegg til og gjøre selve oppgaven. Vi anbefaler å lage et rom på Whereby og dele det rommet med de du har tenkt å samarbeide med. Eller så kan du bruke Skype eller du kan bruke Adobe Connect som er tilgjengelig i Canvas. Så er det selve samarbeidsøkta der du skal gjøre en del aktiviteter. Vi anbefaler at det er to til fire studenter. De Sam Alle studentene skal levere den samme lenken eller den samme filen til sluttproduktet som er da den ferdig utfylte samarbeidstavla deres. Når dere skal bruke og gjøre denne oppgaven, så anbefaler vi et av to verktøy. Det første er Google sitt Jamboard. Det er også en tavle eh, i en sky du logger på med din eh, Google-konto, og så får du tilgang till gule lapper, tegne, sette in bilder, skrive text och så videre. Eh, dette verktøyet eh, er ikke noe du trenger å installere på PC-en på forhånd. Som student på Høyø går du opp det høyre hjørne, på disse tre prickarna efter du har loggat in med högskolan i östfolk konton så går du ned på där det står mer och där finner du Jamboard. Det andre verktyg vi anbefaller är Microsoft Whiteboard. För att få tag i detta här så måste du ut på Windows Store och så må du söka fram Microsoft Whiteboard och så må du gå och trycka på den knappen som heter Skaffa dig eh du må logge på med din Microsoft Office 365-konto for å få tilgang. En del institusjoner sperrer slik at lærerne ikke klarer å laste ned apper på egen hånd. Det er mulig enkeltadere må inn i Microsoft Store, borte til venstre på alle eide, og så finne Microsoft Whiteboard, og så trykke på Installer. Slik ser det ut inne i Microsoft Whiteboard-appen. Och som du ser så er brukergrensesnittet veldig lik det du så på Jamboard fra Google. Jag vill bare fremheve en forskjell. Mens i Whiteboard så har du en veldig stor canvas, altså en flate å tegne på. Her kan du zoome in og ut, og hvis du ska jobbe videre så drar du där bara vidare bortover på skärmen och så är egentligen detta område som du jobber på nästan oändligt. I Jamboard däremot, där har du den det arket du får tilldelat, men till genäll kan du gå upp till höger här och trycke på create frame och så har du en ny blank sida och så kan du bladda mellan disse sidene. Den uppgiften ska ju levereras och i Jamboard så är det en delningslänk du skal levere. Jeg skal vise hvordan du går fram for å levere på riktig måte. Du går opp i høyre hjørne, der trykker du på knappen del. Så går du ned i denne ruta som kommer opp i midten, går där det står privat, och så går du til endre. Och så går du og velger alle som har linken. Så skal du stå kan se på i forhold du ska levere inn til sensor og så trycker du på lagre. Så kommer det opp en internettadresse for deling. Du trykker Ctrl C, for å, eller Command C, for å kopiere den linken, og den linken leverer du in i LMS etter du har trykket på ferdig. Du kan også levere en delingskobling fra Microsoft Whiteboard. Det gjør det på følgende måte. Den er ikke så intuitiv. Du går og på den personen plus. I vanlige så kan du legge til den personen du vil samarbeide med. Men akkurat i denne situasjonen, där du skal levere til sensor, så går du og trykker på disse tre prikkene opp til høyre. Så velger du opprett delingskobling. Så må du aktivere nettverksdelingskobling. Trykker på denne. Og så må du trykker på denne knappen som heter Kopier kobling, og så limer du den koblingen in i LMS. Men vær klar over, dette forutsetter at du har logget in på Høyskolen i Østfold sin konto i dette kurset, for den deles bare i forhold til studenter på samme institusjon. I Whiteboard så kan du også eksportere sluttproduktet til et bilde. Da går du opp i høyre hjørne og så velger du det som heter exporter trykker på den, og så kan du eksportere til et bilde i PNG eller SVG. Forskjellen på det er at SVG er mye, har ganske høy oppløsning, men det mest vanlige som jeg anbefaler å bruke er PNG, for det er et veldig anvendelig filformat. Så da trykker du på PNG, og så må du gi denne et navn, og vite hvor du lagrer den, og så trykker du på lagre. Og så leverer du denne fila inn i LMS.